Ohej okay, vsi skupaj, to sem jaz, ali Podlesnik. In veš kaj, dodal si bom še malo tega le praška, zato, ker vsi vemo, da brez teh praškov ni nobenih mišic, stari. Tako da bom dal kar še malo. Alem, živjo, Aj. kaj delaš s temi proteini? Ok, ful naveseli, da ste tle, Itak smo si sami strokovnjaki tukaj in vi dva dober veste, da brez teh praškov je brez veze, da sploh hodiš v fitness. No, neki resnice sigurno je na tem, Uh, vendar imamo odlične alternative. Ampak jaz sem prebral, da brez tega res ne gre, no? Veš kako je, ti lahko dobiš beljakovine iz zelo različnih virov. V bazi jih delimo na raslenske beljakovine in na živalske beljakovine. Dejmo mi tole kar preveriti z enim enostavnim in hitrim receptom. Dejmo. Tukaj le imamo skir, vsejne kosmiče, brovnice in pa, Alen, mi podaš prosim skuto. Sem že upo, da ne bom čist zabrez veze tle, izvoli. Hvala. V šejku imamo odlično razmerje velikovin oglikovih hidratov. Šejk je zelo primeren predvsem za potreningu ali pa za zajtrk, sploh če se ti modi. V šejk dodava pol lončka skira. tem dodava dve žličici sute. Tako. Zdaj drugo žlico. dodamo dve žličice ocenih posmičal. Ali pa potrebi tudi več. Ali ti tukaj dobro s to žličico daš no presnično? Dodamo dobro pest. Brvnic, še malo, desna vrat, če jih je več, po potrebi dodamo vodo. zdaj, če hočemo bolj tekoče, dodamo malo več vode, in začetek bo dovolj. Akvijamo in zmešamo. Izvoli. Prisojna lega. Bronice so bile pa brane v petek zjutri. Dober, no? res dober, kvaliteten. Se že poznal. Vse, ne? Okay. O, že kje je zdaj In za vse, ki se izugibate živalskim izdelkom, bova zdaj v Alenom pripravila še vegansko različico. Yeah. A si ready? Um, ok. No, deva. Uh, začela bova s kokosovim dessertom, pa tle zela čija semena, ki sem jih predtem že namočila v vodo. Pa sojno mleko. Tale mix. O, oh, čips. A si lahko da Ne, ni čips, kaj ti je. Uh, Prosim, odreži. A si kar dva, Deva. Če jo Čijo noter poskrgati? Državi. Zdaj je Se je. A ja, to je korenček. Ja, korenček je noter, pa jabolka, pa ananas. Po brezkov. Dava še malo sojega mleka. Kole, ne dva deci. Tako, lepa ti še dodaš svoj del. Raztreso bom. E, Aloh, spotiraj banano. Hanna, raztreso bom. Mm. Bravo. Hanna, raztreso Super si. dej, dej še banano aj zdaj moram jaz? Zdaj Ful je dober pomočnik. A to boš ti pojedo tačas, ja. kam jaz blendala? Zdaj. Kar ni zihar, bo še dober. Hle? Evo, ja. ja, mislim, da je to to. Čaki, kam lahko to, to odložila? A ni najboljši pomočnik, no? Uh, a veš, kaj je najboljša stvar pri tem šejku? Da si ga lahko za sabo v službo. Recimo vzameš kroček. Imaš malce v togov. Kakšen je, kakšen je. Povej, povej, povej. Tak veganski, ne? Mhm. Uh -huh. Tak svež. Ja, Zgledaj, da so mošice noter le. Ne, Ale, to so čija semena. Ne, če se premika, poglej tišekoš. Preden zaključimo, nam še eno vprašanje. Na Facebooku sem to prebral in zdaj mi vidva poveta, če je to res ali ne. A je res da po treningu v bistvu je boljše da nič ne poješ, zato ker če noč ne poješ, pa sam full hitrejs hujšaš. Oh. Ale to ne bo držalo. Na treningu ti delno sprazniš glikogenske rezerve in jih potem nadomestiš z ustreznimi hidrati, hkrati pa vneseš dovolj beljakovin, da poskrbiš za hitrejšo regeneracijo mišic. Poglej, priprava na naslednji trening se začne takoj po koncu prvega. Ampak kaj naj pol po treningu? Recimo? Ok, kaj smo se danes naučili? Ugotovili smo, da po treningu ne nujno potrebuješ praškov. So pa enostavni za uporabo. Ugotovili smo, da po treningu nujno moraš nekaj pojesti. In pripravili smo dva super simple recepta. Tako je. In mi vam obljubimo, da bomo tudi vnaprej v 22. za vas razbijali mite. Lahko nas vprašate karkoli z področja vadbe ali prehrane. In če imaš kakršno kol vprašanje, ga seveda lahko kadarkol vprašaš na Lidlovem Facebooku. In ne pozabite. Tokrat je Je. Yeah. Jaz pa moram še nekaj vprašati. Na Facebooku sem prebral, a ne? <gul> In če imaš kakršno koli vprašanje, nam ga lahko kader postaviš na Lidlovem Facebooku. Tokrat smo že <gul> <gul>